Kaixo, aiora naiz eta hau urdaiazpiko kroketak egiteko erdipurdiko tutorial bat da. Ez dia osagarrien neurri zehatzak agertzen, denbora ere ez, baina, bueno, batez ere nere buruaren egiten duten tutorial bat da. Ea balio diten. Azteko, behardeguna da, kazuela, manteki jazati bat, ikusi gutxi gorabera horrelako zerbait, eta irina. Ez egin kaso askorik hemen ikusten da neurriari, ez dugu baso osoa erabiliko, azkenen atera degunaren erdiarekin nahikoa izango dugu, gutxi gorabera. Lehenengo mantekia urtuko degu azzulan. Tukutukutu, bueltaxo batzuk eman eta pixkanaka irina gehitzen hasiko gea. Hortarako barilla erabiliko dugu eta pixkanaka ino du. Ikusi dezu gutxi goraera zenbat botadan ez da, bueno, bauain esnea esneagahitzen hasiko gea. Hau ere, pixkanaka, eta denbora guztian, nahazten segiz. Nastu, nastu, nastu, uniforme geratu dadin. Eta tarteka, ez negeixo bota, eta nastu, nastu, nastu, ta nastu, nastu. Toke txobat emateko nuez mozkada gehituko diogu, eta oaintxe beidatu dut eta ikusi dut euskeraz intxaur muskatu esate zaiola nuez mozkadari. Eta segi nazten, segi esnea gehitzen, segi olaxe. Hemen gertuagoko planotxo bat ikusteko ze ari aridan hartzen. Eta iritsi da urdaiazpiko zatiak botatzeko momentua. Urdaiazpikoa kasu honetan, baina bueno, croquetas beste zerbaitenak i nahi balin badia, ba beste zu ze bota eta listo. Zatiak bota, bueltaka segi eta oraindik ere botako diogu esne pixka bat gehiago. Temperatura ere, ba kontrolatu. Pixka tirakin dezala, loditu dadin baino pasagabe. Eta listo. Gutxi gorabera itxura hau daukanen pres dago. Oain, ontzi batzutara ateako deu, oztu dadin. Eta, da masak hurrengo egunen daukan itxura. Kroketak egiteko momentua da. Hortarako, arrautza eta ogik raiatua hartuko ditugu eta montatzen hasiko geha. Etxeen asko baldin bat zeate, ba, bueno, montajekate bat sordezak ezue, edo bestela, ba, pixkanaka eta listo. Bueno, justo hemen ikusten dana, lehenengo kroketa da. Eta egia esan, pixka bat amorfoa geratu zaigu. Ez geha osondo moldatu forma ematerakoan, baino, hurrengoak txukuna gokzian, benetan. Iikusi hae da emaitza, Kroketak bildu eta itxura aue daukate frigorifikoan. Eta azkenengo urretsa falta da prejitzea eta jatea. Eta listo hae izan da tutoriala ea urrengo bateako balio diten. Eta hae da dena gaurkoz eskerrika asko bideo ikusteagatik eta hurrenora arte. Aio! <risa>